ولذلك ان بين يدي الدجال سنوات خداعات يعني التمهيد قبل ما يجي الدجال هناك سنوات خداعات في الحديث ان بين يدي الدجال سنوات خداعات حتى السنوات تخدعك هذه السنوات الخداعات التي تمهد لقدوم الدجال والعياذ بالله بها علامات وبها امارات ما هذه امارات السنوات الخداعات؟ قال يؤتمن فيها الخائن هذا واحد يؤتمن فيها الخائن ويكذب فيها الامين ويفسق فيها الصالح ويسود فيها الرويبضه قالوا وما الرويبضه يا رسول الله؟ قال التافه الذي يتكلم في أمور العامة يتكل يعني سلمون الريادة وهو موقتها ومن علامات تلك السنوات الخدعات أن يسود كل قبيلة منافقوها شك منافق هو يصير شيخ العشيرة والناس الصالحين تروح ومن علامات السنوات الخدعات إحنا نتكلم عن الخدعة إخواني سنوات الخدعات أن يسود الناس لكع ابن لكع الحديث اللو... الذي رواه الامام الطبراني ان يسود الناس لكع ابن لكع قيل من هو هذا اللكع ابن لكع يقول العلماء هو الاحمق وهو الفاسق وقيل بعض التفاسير هو الوسخ هو وسخ وصار سيد ما يعرف حتى عند الهندامه يصير يصير بالقمه هو وسخ قال لكع ابن لكع يسود الناس يسود الناس لكع ابن لكع سنوات خداعات بين يدي الدجال اناس يمسكون يضربون الناس بسياط يضربون الناس قال صنفان من امتي لا اراهما من اهل النار لم اراهما صنفان قوم معهم سياط يضربون بها وجوه الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت لا يدخلون الجنة ولا يشمون ريحه وأن ريحة لا يشم من كذا وكذا وكذا صنفان هذه كلها بين يدي إبليس بين يدي الدجال سنوات الخداعات السنوات الخداعات يقال والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة في تلك الساعات في تلك السنوات الخدّاعات حتى يهلك الوعل وتقام التحوت الصحابة توقفوا قالوا يا رسول الله وما الوعل وما الوعول وما التحوت قال الوعول رؤوس الناس علماء لا تقوم الساعة حتى يهلك الوعول العلماء الجهابنة أهل الريادة وأهل القيادة قال ويقوم التحوت قال التحوت الذين كانوا تحت اقدام الناس يقومون بخدمتهم كان عامل خدمه جو ايده سيد من الذي اخبر محمد صلى الله عليه وسلم بهذا يهلك العلماء ثم يقوم التحوت يكون ساده ويكون بالرياده انها سا انه ان الرسول الكريم كانه معنا يلقي الينا هذه الحجه كاننا نراها الان يهلك العول